السلام عليكم ورحمة الله اليوم العيد اليوم تحذيرات العيد من كلكم مبارك عليكم العيد كل عامتم بخير وبدأ عرشكم عن نفسي عرفتكم مش اول بداية في يوم ما طلعت صوتي انا اسمي يوسف عمري 17 فتحت القناة 10 10 2020 وهيني مستمر في الفيديوهات وهي أربع فيديوهات في العيد من من الصبحيات بعد الصلاة وبعد في الظهر والعصر والمغرب أربع فيديوهات وقربناها على الحمسمية هاي بتطلعكم على الشاشة الصورة يعني ضايد سبع سبع مشتركين اشتركوا راح تعجبكم القناه لقدام يعني مش لورا لقدام انتوا فاتشروا لقدام انه راح تعجبكم في الفاس كام والاشياء الحلوه بدي طلع لكم اشياء اشياء من نعمل مودات ماينكرافت العاب ثانيه غير ماينكرافت يعني قناتي متنوعه هاي القناه الوحيده يعني الاساسيه احتمال نفتح قنوات بس اه نتطور يعني السيع ما نفتح فيها هاي كل عام تو بخير مجاهزين لكم يعني أربع فيديوهات في العيد حلوات رتبات منتجات الفامنيلات جاهزات كل إشي فامنيل جاهزة ما عليكم إنتوا تحضروهن وتنبسطوا لنا لايك وإشتراك وكومنت، ان كومنتات هانا كل عام بخير أشياء للعيد، يعني إكتبوا شو لبساتكم في العيد، إشتريتوا لبسى للعيد، و... يعنى جاهزات ال الفيديوهات جاهزات، وراى قدامي ال كل إشى كل جاهز كل أشياء. بديش أورجيكم إياهن وأحرق على نفسي كل الفيديوهات، إنهن قدامي بينات، بديش أورجيكم إياهن، بس بس اتحمسوا للفيديوهات الجاية، يعني صبح العيد، يعني هذا يجي في ليلة العيد ينزل الفيديوهات، لصبح العيد ببكى ببكى الفيديوهات منزلات جاهزات تحضروهن وتشيفوا عليهن. يعني انا جاي احمسكم واعرفكم عن نفسي انا وصلنا نهايه الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك والكومنت و عليكم